هبت هبوب الشعر من كل اتجاه نور الفرح غطى على نور القمر نبان نغني وانت فاخر وشعلاه وليلتك يا ثامر ترى ليله عمر يا ثامر اللي كل مرقى بنرقى فيها الحميه والطناخه والسطر الله يحقق لك يا ثامر ما تباه يا راعي الوقفات يا تاج الفخر يا راعي الوقفات يا تاج الفخر يا راعي الوقفات يا تاج الفخر حبتنا نور هبت هبوب الشعر من كل اتجاه نور الفرح للطاعة على نور القمر نبان نغني وانت فاخر ويش على وللتك يا ثامر ترى ليلة عمر يا ثامر اللي كل مرقى بالرقاف يا الحمية والطناخة والصدار الله يحق لك يا ثامر ما تفاه يا راعي الوقفات يا تاج الفخر الفخر من العابر اللي عندهم وجه وجه للفخر احسن ظهر ياللي جبان احسن ظهر واهل الفعل يا مطر مع دروس الطلاه اللي فعاينهم على صم الصخر سلمان مع ظهران نجم في سماه واهل المواقف يشعل وجنبه عمر خبته قلوب الشعر من كل اتجاه نور الفرح على نور القمر نبان وغني وانت فاخر واشعل وليدك يا ثامن ترى ليله عمر يا ثامن يا ما تبا يا راعي الوقفات يا تاج الفخر الفخر من العابر اللي عندهم وجه وجاه الفعول اللي على طول الدهر واخوانك وكل الرفيع مستواه محزن ظهر يلي تبا محزن ظهر واهل الفعل يا مطلعة رؤوس الطغاه اللي فعاينهم على صم الصخر سلمى مع طلال نجم في سماه واهل المواقف مشعل وجنبه عمر واهل وكتابه الكلمات العامه والخاصه جوال خمسة